Από σήμερα, η Πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας που πολιορκεί όλες τις χώρες και όλα τα νοικοκυριά. Η εφαρμογή Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές για μέρος των αυξήσεων στο ρεύμα από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Αποκαθιστούμε έτσι μία αδικία. Μέσα σε λίγες εβδομάδες δεκπερώθηκαν 3 εκατομμύρια αιτήσει και σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι εισπράττουν ήδη ποσά από 18 έως και 600 ευρώ. Κάτι που σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις και επιδοτήσεις που επίσης ισχύουν, μετριάζει το βάρος των ανατιμήσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια κρίση στην ενέργεια. Συνολικά, 260 εκατομμύρια ευρώ πιστώνονται σε λογαριασμούς πολιτών που ιδοποιούνται από την πλατφόρμα ή με μήνυμα στον υπολογιστή τους ενώ θα δοθούν άμεσα άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν και οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν τον Ιούνιο. Πρόκειται για μία ακόμα δράση ανακούφισης, που γίνεται δυνατή όμως χάρη στην ανάπτυξη, η οποία μας προσφέρει μεγαλύτερο δημοσιομικό χώρο. Αλλά και χάρη στην επιλογή μας, τα ωφέλεια από αυτήν να επιστρέφουν στην κοινωνία. Γιατί ξέρω καλά την καθημερινή πίεση που ασκεί ο εισαγόμενο σε αυτόν υψώνουμε τώρα άλλο ένα ανάχωμα, που προφανώς θα το ήθελα μεγαλύτερο, αλλά που πρέπει να ζυγίζεται στο μέτρο της πραγματικότητας και των εθνικών μας αντοχών. Η νέα στήριξη στο ρεύμα είναι επίσης στοχευμένη παρέμβαση. Συνοδεύει άλλωστε και την εξουδετέρωση στην πράξη της ρήτρα αναπροσαρμογής, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο. Θέλω να θυμίσω όμως ότι ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εξαπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει μια τέτοια αύξηση. Μπορεί μόνο να την περιορίζει. Και αυτό κάνουμε με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, που καλύπτει το 60% των αυξήσεων που έχουμε σωλαβήσει. Είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνικής μας άμυνας απέναντι σε μια παγκόσμια πρόκληση που ζητά ευρωπαϊκή απάντηση. Απάντηση που η χώρα μας θα διεκδικεί μέχρι να δοθεί. Στο μεταξύ ωστόσο, η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε δημοσιομικό περιθώριο, ώστε να προστατεύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όμως τα περιθώρια έχουν και όρια. Και όποιος υπόσχεται εύκολες λύσεις, λέει απλώς εύκολα ψέματα. Δεν θα κρύψω ότι η παγκόσμια συγκυρία είναι δύσκολη. Και παντού, κάθε μέτρο μοιάζει μικρό, μπροστά στι μεγάλες ανάγκες. Αλλά γνωρίζω καλά και τις ικανότητες που δείξαμε στις όπω και τη δύναμη τη ενότητα και τη σταθερότητα. Ένα λοιπόν μπορώ να υποσχεθώ, ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα μέχρι να περάσει και αυτή η τρικυμία. Μέχρι να βγούμε ξανά νικητέ, όλοι μαζί.